Belajar menulis huruf kecil m. Cara tulis huruf m, langkah 1, lukis tiang kecil. Langkah 2, buat dua bukit. Lukis tiang kecil, buat dua bukit. Lukis tiang kecil buat buat dua buket M mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik adik tulis M pula lukis tiang kecil buat buket dua tulis dalam baris adik jangan lupa itulah huruf M kecil namanya